أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رَمِيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماء والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق. إنما أمره إذا أراد شيئا. إنما أمره إذا أراد شيئا. كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء